В результаті ранкових обстрілів міста було пошкоджено 18 автобусів комунального підприємства МиколаївЕлектротранс. Про це повідомила прес-служба підприємства. А наразі працівники здійснюють технічний огляд пошкодженого транспорту. Ще один із снарядів російських військ влучив в автостоянку. На місці сталося загоряння автівок. Вибуховою хвилею в автобусах та легкових автомобілях побивало вікна, деякий транспорт не підлягає ремонту. В результаті взривів Отбро... Раз... Раскорочены и знищены напрочь порядка десятка машин, автобусы, грузовые машины. Сила взрыва э, такая, что машины отлетали до 30-40 метров. Значит, э, глубина воронки, вы можете посмотреть при съемке, где-то формат порядка 5 на 3 метра глубиною. Осколки машины капот, в частности, переброшен через двухэтажное здание. Жир к счастью и пострадавших немає.